ما حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز ولكن بالحمره والصفراء لا باس. اما تغيير بالسواد الخالص لا يجوز. النبي عليه الصلاه هذا الشيء وجنبوه السواد. كما صحابي صحيح مسلم لما راى والده الصديق قد اصابه الشيء وراى راسه والحقه كالسلامه بياضا فغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ولسنة أبي داوود وسنة أحمد في جيد عن أبي عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتون يكون في آخر الزمان قوم يخضروا بالسواد كحوارث الحمام لا يحونا رأي هذا الجنة وعيد سبيل المقصود أن الخضار بالسواد لا يجوز أما إذا خضر بسواد مخلوق بالحمرة فلا بأس أو بالصفرة أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس هذا سنة يعني الشيء سنة لكن ما يجوز سواد